Doar lui putea să, i treacă ceva prin cap, cel loc a anunat Donald Trump pentru întâlnirea cu Kim Jong un. Presubliniere din teleamerican, Donald Trump, a evocat lunatul Panmunjom de la frontiera dintre cele două corei ca posibil loc de întâlnire pentru summitul său istoric cu liderul nordcorean, Kim Jong-un, relatează Afeșul. Sublinierei Reuters Casa Pecii, de la frontiera dintre Corea de Nord și Corea de Sud, nu ar fi oare un loc mai reprezentativ, mai important sublinierei mai durabil decât o terc car? Întreb pur sublinierei simplu. A scris Trump pe Twitter, odat cu apropierea aceste întâlniri care ar urma să aibă loc în iunie, scrie agerpres. Locul evocat de Trump este acela subliniere unde s-a desch subliniere urat mâna trecut întâlnirea istorică dintre Kim Jong-un subliniere omologul său sud-corean, Moon Jae-in.